by dal za mne dva sto voľky. Hej, šidiri, nechcem Hej, šidiri, spolky. Vešience, ale až tedy, hej, keďže buze kamín, se Vešience, ale až tedy, hej, keďže buze kamín, se hluže nic. Hoj, di, večičku hej toto ti droza hášime šmičku večičku hej štiri, háníčko, háníčko. Hej o robače kúšičko Ani večar, ani ráno Hej šidididi, už teraz mi pláno Ani večar, ani ráno Hej šidididi, už teraz mi pláno Hej šidididi Ia ia ncio hey chi ri ri ri che c'è te lo chłopiceu hey chi ri ri ri dai che c'è te lo chłopiceu hey chi ri ri ri dai geste zo